Я буду проходити військову службу у 101-й частині охорони генерального штабу. Дома на мене чекає родина, младший брат, мати, батько зараз на роботі. У моїй сім'ї як от батько, так і дід були військовою службою. Я вирішив піти по іншому шляху. До лав Збройних село України відправляється 219 із них. Сухопутні війська – 40. Десантно-штурмові війська – 18, повітряні сили – 43, військово-морські сили – 28, частини центральних підпорядкувань – 80 і резерв Генерального штабу Збройних сил України – чоловік 10. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.